П'ять речей, які обов'язково потрібно зробити у Шотландії Захоплюватися красою рудоволосих людей Зіграти в гольф, так як ця гра тут найпопулярніша Спробувати віськи на винокурні Виїхати на природу в Хайленд, на острови або в національні парки Рушайте в подорож, поживіть в наметі, скупайтеся у водоспаді Також підкоріть гори Побродити по замках житлових і покинутих Головне, все це запечатліть на камеру. Якщо вам цікаве життя про Шотландію, обов'язково переходьте на мої ролик.